صدقه السر تطفئ غضب الرب الله صدقه السر هاي لك محتاج الله يباوع قولتنا احنا الصدقه اللي انت تنويها من قلبك لوجه الله لساكو هنا هم عندنا مشاكل بالصدقه هذول انا اقصد الصدقه كنت اعرف الفقير المحتاج الخير صحيح مو روح النسوان هذني هدومهن عبيهن رثه واكفات بالترفك بالتقاطعات جدا هاي ترى ما فياتك ورا وراه هندني مولب بالكم شاب تلقيط مفتول العضلات شطولة طوله وقوة عرضه وقوه وحجمه ويوقف الطيني ملف في ويقدي روح يعمل روح زاحم الناس روح يشتغل نسوان تطلع بالشارع بائتهم خربطة ما والله ما أدري الله يلعن هدام وسنين هدام بس كانت اقعد هدام خوش هدات ويذني ماكو كل اسبوع طبت الكوستر خبطت منهم ذبت بالسجن توبا يبطلن اخواني الجوعان الفقير المؤمن ما يوقف بالشارع يقدي يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف اكو ناس خيره تندلهم اكو ناس صدق جوعان هسا الفقير هو الفقير شنو عنوان الفقير؟ اللي ما يملك قوت يومه. اللي ما يملك قوت يومه. فرجي يوم واحد انا حكيت نفس الموضوع يمكن الاخ حجي فايز كان وياي ببغداد، حكيت نفس الموضوع. وواحد من اللي حاضرين قال شيخنا انت خطيه هذول فقراء كذا، قلت له والله مو هذولا الفقراء، الفقراء اللي قاعدين ببيوتهم. المريض الفقير، الجوعان الفقير. قلت له جرب، قال نجرب، في بتقاطع من تقاطعات بغداد اجت وحده قدي، قلت لها عمي ما عندي خرده، عندك خرده 10000؟ قالت يا عمي طيني. هناها عشرة الاف رجعت لنا تسعة يعني بربك هذا فقير الفقير اللي ما يملك قوت يوما وجرب انت قلهم هاي خمسة وعشرين هم يرجعوا لك 24 اذن القضية يعني ليش تخلي ثوابك يروح بلاش لا روح للفقير المحتاج صدق وطي الصدقه من قلبك صدق